السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معاذ ماضي ودي الحلقة الاولى من سلسلة ازاي تختار سماعتك صح واحنا بنتكلم عن اول اولوية المفروض ندور عليها في السماعة من اكثر الحاجات اللي كانت مؤثرة فيها زمان ومزعجة جدا اللي هي في السماعات القديمة السماعة ان انت لما تبقى في الشارع رايح ماشي في الشارع رايح المدرسة او في مدرسة وسط الاولاد او في الشغل صوت الدوشة بيبقى عالي جدا مجهد متعب لدرجة إن ساعات أضطر على السماعة عشان أرتاح واحدة. ولو حبيت أفكر إني أروح للشركة أقول لهم هدولي صوت الدوشة شوية وعايز أسمع الأصوات بشكل أحسن من كده شوية لي السماعة ف... فيهدوا صوت الكلام اللي أنا المفروض أسمعه فأجي أتكلم مع الناس ألاقي نفسي برده مش وعايز أعلي صوت السماعة تاني فأرجع لهم. لو سمحت أعلو السماعة تاني فتعلو السماعة فاسمع صوت الدوشة بشكل أعلى ونفضل في الدائرة ديت لحد ما تزهق ووصلت لمرحلة إن خلاص خلصت هاري ومش مهم أتكلم مع الناس ومش مهم أسمع حاجة وأرتاح لحد ما عرفنا إنه في خاصية في السماعة في أي سماعة بتفلتر وبتتعرف على أصوات الدوشة فلما السماعة بتعلي بتديلك القوة المطلوبة ل لما سمعك تتعرف على الدوشه فتعليها بليبل هادي شويه ما تأذيش ودنك فبالتالي وانت في الشارع سمع الدوشه مدرك الدوشه وحاسس بيها ولكن مش متضايق ومش منزعج ومش ومش منفعل ومش تعبان لكن حاسس باللي حواليك ومدرك وعايش وفي نفس الوقت مش منزعج من الشغل فده يخليني البس السماعه اطول فتره ممكنه وانا مرتاح وبالتالي خليني احافظ على مئياج انه ما يضعفش اكثر من كده طيب انت محتاجش هذه القصية لو انا قاعد في معظم حياتي 90% من الوقت بتاعي قاعد في البيت ما بتعرضش لدوشة سواء خارج البيت او مفيش اي مصدر دوشة داخل البيت من الأجهزة الكهربائية، الماكنات الكهربائية، المضرب الخلاط أو أي حاجة من الحاجات اللي بتعمل مصدر إزعاج أو ما فيش أي مناسبات كتير الأفراد بتتجمع فبيعملوا دوشة فإذا كان في الوقت بتاعي كله قاعد في هدوء فأنت في الحالة دي مش محتاج هذه الخاصية. إنما لو أنت بتروح المدرسة بتنزل في الشارع بتلعب مع الأولاد بتتعرض لشغل بتنزل تشتغل بتروح المصنع بتروح مكان العمل بتركب العربية بتركب ميكروباص فالخاصية دي إنت محتاجها علشان ما تبقاش دايما منزعج من السماعة وحاسس إن إنت متضايق كده أنا خلصت أول أولوية وخلصنا أول حلقة في سلسلة إزاي تختار سماعتك صح تابعونا في الحلقات الجاية واعملوا لنا شير عرفوا الناس وإذا عجبكم المحتوى يا ريت تدعمونا بلايك وأشوفكم في الحلقة الجاية شكراً جزيلاً.